سال الاخ الكريم سؤالا ان من صفات الله الكلام نعم الله جل وعلا يتكلم ومن صفاته الكلام ولا ينبغي ابدا ان نعطل الصفه او ان نؤول الصفه كما فعل الجهميه يعني قال جهم بن صفوان لو كان الامر بيدي لمحوت هذه الصفات من القران واراد ان ينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى من صفه ومنها صفه الكلام وقال بانكم اخطأتم حتى في قراءه الايه وكلم الله موسى تكليما هذه الايه تثبت صفه الكلام لرب العالمين وكلم الله موسى تكليما قالوا لا لا لا انتم قرأتم الايه قراءه خاطئه ليه قال الايه وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما يبقى فعل ماض الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم موسى فاعل مؤخر تكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل ما شاء الله فازلوك ليه؟ عشان يلغي صفة الكلام يبقى الفعل منسوب الفعل هو الكلام منسوب لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام طيب ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه ها هتعرفها ازاي بقى دي هتلخبطها ازاي تبليه بتنف صفة ثابتة لله جل وعلا ليه أعرف بالله أنت أعرف بالله, أنت أعرف بالله من الله هل أنت أعرف بالله من الله هل أنت أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا أبدا يا أخي ما دام ربك جل جلاله قد أثبت لذاته في القرآن صفة وأثبتها له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا نحن الموحدين نحن المؤمنين أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف لا لألفاظها ولا لمعانيها ومن غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الإشكال جا جامن إن حضرتك متصور إن عشان رب العزة لابد أن يتكلم إذا أراد أن يتكلم فيلزمه آدات وآلات الكلام يبقى لازم يكون فيه لسان وفيه لها وفيه شف هذا كلام خطأ وهذا خلل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل عن الشبيه وجل عن النظير وجل عن الكفو وجل عن الند وجل عن المثيل فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما سبحانه سبحانه سبحانه فنحن نؤمن بالصفه كما جاءت لا اقول نفوض فيها الامر نفوض معنى الصفه لا لا لست لا لا من المفوضه ولا نفوض معنى الصفات وانما نعرف معنى الصفه ونؤمن بالصفه ونؤمن بها يعني انا تقول انا اقول مثلا سرت الليله الماضيه مع القمر سرت مع القمر مع القمر يعني هل هذا السير هذه المعيه تقتضي المماسة والاحتكاك لا أقول بذلك عاقل القمر في أفق السماء وأنا أمشي على... على الأرض ومع ذلك أثبت معية لي مع القمر وأثبت للقمر معية معي سرت الليلة الفائتة مع القمر والقمر في أفقه البعيد في مكانه ولله المثل الأعلى الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله وهو مع خلقه والمعية نوعان معية خاصة معية الحفظ والمدد والتأييد لأهل الفضل والإيمان ومعية عامة للخلق جميعا لكل الخلق معية الإحاطة والمراقبة لا يعزب عنه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه سبحانه سبحانه فلا نبغي أبدا أن ننفي صفة أثبتها ربنا لذاته ونؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة هذا معتقد النبي هذا معتقد النبي صلى الله عليه واله وسلم ومعتقد الصحابه رضي الله عنهم ومعتقد الائمه الكبار المهديين والتابعين لهم باحسان الى ومن هذا بل والى يوم الدين اسال الله ان نكون منهم وان يوفقنا للسير على هذا الدرب وعلى هذا الطريق لكن لا يجوز خلي بالك بقى من الاصول دي الله جل وعلا اثبت لذاته اسماء واثبت لذاته صفات واثبت له صلى الله عليه واله وسلم اسماء في السنه وصفات عليا لا يجوز للمسلم لا يجوز للمسلم ان يشتق هو من فعل من الافعال اسما او صفه لله الكبير المتعال يعني لا يجوز ابدا كما سال الاخ ان يأخذ العكس من صفة الكلام ليجعلها صفة ثابتة لله عز وجل فيقول من صفة الله أو من أسماء الله الساكت لا هناك من الأفعال هناك من الأفعال ما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن على سبيل الجزاء العدل أو على سبيل الإخبار لا يجوز للمسلم أن يشتق من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال أو صفات عليا لله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل مثلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أو يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم فهل يليق أن أشتق من هذا الفعل وهو خادعهم أو من هذا الاسم الفاعل؟ هل يجوز أن أشتق منه اسما لله تبارك وتعالى لا أبدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هل يجوز أن أشتق لله تبارك وتعالى اسما من هذه الايه 46 من أسمائه الماكر لا هل يجوز أن أشتق من قوله تعالى نسى الله فنسيهم أن أشتق من هذه الايه اسما لله وأقول الناس لا كيف تضع الناس والماكر والمخادع؟ والساكت إلى جوار اسم العزيز الكريم الملك القدوس العزيز الحي القيوم لا يا أخي لا يجوز فهناك أفعال وردت في القرآن والسنة على سبيل الجزاء العدل من جنس العمل أو على سبيل الإخبار لا يجوز لك أن تشتق منها اسما للعزيز الغفار ولا يجوز أن تشتق منها أيضا صفة لله تبارك وتعالى لا بطريق المضادة ولا حتى بطريق الاستخراج من هذه الكلمة او من هذا الفعل ايضا اود ان اضيف بان اسماء الحق تبارك وتعالى متضمنة للصفات لا ينفك اسم عن صفته ولا تنفك صفة عن الاسم ولا تنفك صفة عن الاسم هناك من الخلق من يسمى باسماء لكن ليس بالضرورة ان يكون متضمنا هذا الاسم لهذا المخلوق على الصفة التي يتصف بها هذا الاسم ليس بالضرورة هذا أما ربنا تبارك وتعالى إن سمى نفسه باسم أو سماه عبده ورسوله المصطفى باسم فهذا الاسم متضمن حتما للصفة فدلالة أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا والتزامة. دلالة أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا والتزامة. لو قلت بأن فلان اسمه مثلا سعيد ممكن نكون حزين والحزن ما لقلبه ما يبقاش هذا الاسم متضمن لنفس الصفة التي يحمله الاسم ليس بالضرورة ليس بالضرورة على الإطلاق كذلك ممكن واحد يبقى اسمه حنظلة وهو زي السكر يا أخي زي السكر ما يبقاش طعمه مر ولا كلامه مر ممكن واحد يبقى اسمه حليب وهو معفرت والعكس فمش بالضرورة إنما لو ذكر الله تبارك وتعالى أن من أسمائه العليم فهو العليم وهذا الاسم تضمن صفة العلم الحليم فهو الحليم وهذا الاسم لا تنفك أبدا عنه صفة الحلم القوي هو القوي ولا تنفك عن هذا الاسم أبدا صفة القوة وهكذا وهكذا اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يبصرنا بالحق انه ولي ذلك والقادر عليه